بشروني في تخرج نور عيني وابتلاها اليوم قلبي بالسعاده فرحتك العيد وايامي تزيني في تخرج بنتي وتنول الشهاده بنتي يا غيهام يا فرحه سنيني يا قمر امك وقلبي لك وداده افرحي واليوم فرحك فرحتيني واطمخي اللي طموحك للرياده هولك التفت عقود الياسميني يا عسى ايامك افرح يا ريها من جازك انجز انتميني رافعه راسي بعزمك والاراده التعب والجهد في طول السنيني قابلك هاليوم مثله والحصاده فيك يا والسعاده تحتويني تنتشي بالقلب مع اكبر رشادة يا سرير الشيخي فش الشده يبيني ريها من اللي دافعوا للطيبه عاده عزريها طول اليميني كسب على السيادة لك خوالهم كعامل الميت والفخر والمجد هم ساس العماده اميريهم بالتخرج ضيع عيني حق لي بك وافرح زياده كنت لك دايم سند ويضل عويني واحتملك من الذهب صعب سواده اجل عينك رخص عشان اشوفك في سعادة والختام يسعدك ربي كل حيني تستمر في نجاحك والرياضة بشروني في تخرج نور عيني وامتلاها اليوم قلبي بس سعادة فرحتيك العيد ويامي تزيلي في تخرج بنتي وتنول الشهادة بنتي يا غيهام يا فرحة سنيني يا قمر امك وقلبي لك بدهده افرحي هوليك التفت عقود الياسميني يا عسى ايامك افراح وسعاده يا لها من انجازك انجاز امثليني رفع راسي بعزمك والاراده التعب والجهد في طول السنيني ما هاليوم مثله والحصاده فيك أبخر والسعادة تحتويني يا سيدي الشيخ في الشدايبيني فيها من اللي لافعوا للطيبه عاده دام عزريهم في طول اليميني كسب المجد كله والسياده انت كعامل كعامل والفخر والمجد هم ساس العماده يا مريم التخرج ضي عيني حق لي افخر وافرح زياده كنت لك دايم سند ويضل عويلي واحتملك من الذهب صعب سوي اجل عينك ارخص الغليب ثميني دايما من شان اشوفك في سعادة الختام يسعدك ربك اللحيني تستمر في